احنا نازلين الحريصه فوقفنا في المكان ده نشرب سيجاره اه اه اه اه يا بلد يا بلد فيفا لبنان أحبك يا لبنان